بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعرات کو مینار پاکستان میں میں انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر رہا ہوں یہ جلسہ میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اسی جگہ کے اوپر انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان پاس کی گئی تھی جدرکہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں جس کا نام پاکستان تھا میں آج اب سب کو اس لیے اسی جگہ پہ اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے بلا رہا ہوں کیونکہ ہمارے اوپر ایک بیرونی سازش کے تحت اپنے غلاموں کو جو کہ پاکستان کے کرپ ترین لوگ ہیں ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا جا رہا ہے ہمارا ملک جب بنا تھا تو اس کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ جس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں چکتے میں سب کو آج دعوت دے رہا ہوں جو کے جلسے پہ ہر طبقے سے ہر قسم کے لوگوں سے چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ بزنس مین ہو چاہے وہ سروس مین ہوں چاہے وہ سٹوڈنٹس ہو چاہے وہ رکشے والے ہو چاہے وہ عام لوگ ہو چاہے وہ عورتیں ہوں بچے ہوں ہر وہ پاکستانی جو دیکھنا چاہتا ہے کہ خوددار اور خود مختار اور ایک آزار پاکستان ہو میں ان سب کو جمرات کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ شامل ہوں اور ہم اس جد جہد کا آغاز کریں پاکستان زندہ باد